هلا وارحبي يا بنت رسال كبارية يا, يا بنتاشي زيلة وخلي زيلة على العز طاريها يا أبال عريس اللي لها الطيب ماريا عسى سنين عمرك بس ربي يبطيها يا في <تصفيق>